Γκάντι! Κάτι ξέχασες! <coughs> <coughs> Ερασμία! Τι! Όχου με κοροϊδεύεις, έκλεισε η φωνή μου! Να μου πεις πώς μετατρέπουμε μέτρα, δέκατα, εκατοστά και χιλιοστά από συλληγείς σε δεκαδικούς. Και πώς κάνουμε τους δεκαδικούς? Συμμυγής Ωπα, ώπα, ώπα Ένα, ένα Πώς θα ανατέξει πια αυτό το μυαλό, τι είμαι mm, Ναι, ναι Άντε, άντε, ξεκίνα Σε τις κρυάδες. Μάλιστα αφεντικό Λοιπόν, σημείωσε το εξής Μέτρα δέκατα εκατοστά χιλιοστά Και ανάμεσά τους βάλα από μία παύλα ε, Μισό να βρω χαρτί και στυλό. Μισό, μισό το κινητό κάνει για σημειώσει. Εδώ μήνυμα στο messenger Δεν μπορεί να μου στείλει. Θε να κρατήσει και σημειώσει το κινητό. Σωστά, σωστά, μισό. Βρήκα. Είμαι όλη αυτιά. Σε ακούω. Hmm. Δεν θα έλεγα ότι είμαι και πολύ σίγουρο, αλλά τέλος πάντων, τέλο πάντων. Λοιπόν, ανάμεσα σε κάθε παύλα γράψε το 10. Τώρα θα σου υπενθυμίσω το εξή. Κάθε μηδενικό πιάνει και μια θέση. Άρα, πόσες θέσεις χρειαζόμαστε για τα δέκατα? Πάνω στην παύλα έχω ένα δέκα. Ένα μηδενικό, άρα μια θέση. Μπράβο. Πόσες θέσεις πιάνουν τα χιλίωστα αν ξεκινήσω από τα μέτρα? Μισό να μετρήσω. Ένα, δύο. Τρία. Πέρασα τρία μηδενικά, άρα τρει θέσει. Πολύ καλά. Πάμε λοιπόν τώρα να κάνουμε μια μετατροπή. Δύο μέτρα και οχτώ εκατοστά. Το έχω, το έχω. Δύο κόμμα. Αφήνω ένα μεγάλο κενό, γράφω το οχτώ και βλέπω πόσε θέσει χρειάζεται να καλύψω ακόμα για τα εκατοστά. Μετράω τα μηδενικά από τις παύλες Δύο μηδενικά, δύο θέσεις Άρα το 8 πιάνει μία θέση και θέλω άλλη μία Επομένως θα βάλω άλλο ένα μηδενικό πριν το 8 Και θα σχηματιστεί το 2,08 Και για μονάδα μέτρησης θα πάρω τα μέτρα Αφού είναι η μεγαλύτερη μονάδα μέτρησης Υπέροχα! Χαίρομαι, χαίρομαι. Θα μου εξηγήσεις τώρα και την αντίστροφη διαδικασία Γκαντούκο. Πώς θα το γράφω τους δεκαδικούς ως συμιγείς. Φυσικά. Αν κατάλαβες την προηγούμενη διαδικασία αυτή θα σου φάνει παιχνιδάκι. Έχει όμως μόνο στο μυαλό σου την ιεραρχία των μονάδων μέτρησης. Υπενθυμίζω. Μέτρα, δέκατα, εκατοστά, χιλιοστά, κιλά, Γραμμάρια. Ευρώ, λεπτά. Ωραία! Ναι, ναι. Συνέχισε. Λοιπόν, για να δούμε. 3,02 ευρώ. Τι κρύβεται εδώ μέσα? 3 ευρώ σίγουρα. μιας και ο αριθμό πριν την υποδιαστολή αριστερά προδίδει τη μεγαλύτερη μονάδα μέτρηση και 2 λεπτά αφού μετά το ευρώ έχω τα λεπτά. Άρα 3 ευρώ και 2 λεπτά. Σωστά. Άψογα τώρα 51,020 κιλά εδώ. Εδώ έχω 51 κιλά και, αφού όπου βλέπω υποδιαστολή θα καταλαβαίνω ότι χωρίζονται τη μονάδε μέτρησης γιατί είμαι και έξυπνη, μην το σχολιάσει. και 20 γραμμάρια, αφού έχω κιλά, γραμμάρια. Σωστά. Άρα 51 κιλά και 20 γραμμάρια. Ω oh, ναι, oh, μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, πάμε τώρα να βάλουμε κάτι λίγο δυσκολούτσικο. 6,002 μέτρα. Για να σε δω εδώ. Κάτσε, θα το σκεφτώ. Για να μου λες ότι είναι δύσκολο, θα πας λίγο παραπάνω. ρούκι σε παρακαλώ, αγόρι μου, σταμάτα. Γκάντι, πες το ρούκι να σταματήσει, σε παρακαλώ. Μπράβο ρούκι συνέχισε. Οχού καλά. Λοιπόν, θα σκεφτό. Και θα προσέξω λίγο παραπάνω 6 μέτρα και σύμφωνα με το πινακάκι που μου είπε να σχεδιάσω. Μέκα, 0 εκατοστά και 2 χιλιοστά. Άρα. ρούκι 6 μέτρα και 2 χιλιαστά. Πολύ σωστά. Πρέπει να βλέπεις προσεκτικά ποιες μονάδες μέτρηση έχεις και ποιες είναι μηδέν. Αυτό είναι το μυστικό. Αχ, τέλεια το κατάλαβα. Σε ευχαριστώ. Μπορεί να μου πεις και τι γίνεται όταν πηγαίνω από μικρότερη μονάδα μέτρηση σε μεγαλύτερη. Φυσικά και όχι. Είπαμε λίγα τη φορά. Θέλω και τον χρόνο μου να ξεκουράζομαι. Έχω και μια ηλικία. Ωφ, oh, καλά, φεύγω. Ξέρω, ξέρω, μην κουράζεσαι, πας να τα πεις στα εγγόνια σου. Γκάντι, μήπως να γίνω youtuber. Το youtube το ρέζεσαι σε λασμία.